Dezastru pentru Cristi Borcea, sace a de degeaba în fa a judectorilor. Magistracii de la judecătoria sectorului 4 au decis să resping cererea de eliberare condiționat din închisoare a fostului financator al clubului Dinamo, Cristian Borcea. Care execut la penitenciarul Cilava o condamnare de 6 ani, subliniere I4 lung primit în dosarul transferurilor din fotbal. Iată minuta e din ei de judecat. În baza articolului 587C. Pen. Rap. La articolul 59 c. pen. din 1969 sublinierei articolul 5 alin. 1 c. Respinge propunerea de liberare condiționat formulată de Comisia privind acordarea liberii condiționate din cadrul penitenciarului București la privind pe condamnatul Borcea Cristian, în prezent decinut în cadrul penitenciarului, și la va aflat în executarea pedepsei de 6 ani și 4-ul uni închisoare aplicată prin sentința penal numărul. 238 pe 2012 pronuncat de Tribunalul București, În temeiul articolului 587 alin 2 CPP fixează termen de reiterare la data de 2608.2018. În baza articolul 275 alin. 3. C. Proc. Peni. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestație în termen de trei zile de la comunicare. Pronuncat în subliniere din Publicast zi, 0205.2018, au scris magistrai. Avocata lui Borcia, Alice Dr. Ghici, a explicat în sala de judecat ce fostul financator al clubului Dinamo îndeplinește îndepline, subliniere pe toate condițiile pentru a fi liberat condiționat, a peletit prejudiciul reținut în sarcina lui, subliniere i-a executat o mare parte din pedeapsa primit, respectiv patru ani, subliniere i două luni. Alice Dr. Gucii a spus ce Burcea a când sub liere, 385 de zile ca urmare a muncii prestate în penitenciar, a primit recompense sub și nu a fost sancționat. Lipsa oricrei sancțiuni în penitenciar înseamnă dorind ca unui om să se reabiliteze.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 e corect ca un om care a peletit prejudiciul să fie acuzat? Ce folose subliniere? Te de, de asta ca un tertip Este un om corect. Al cincul paci subliniere sublinierei în judecat nu au peletit un leu. Privarea de libertate este foarte grea, a mai spus avocata. De cealaltă parte, procurorul de subliniere din a cerut respingerea cererii de eliberare condiționat de pus de bocea, susținând ce acesta s-a folosit de împrejur pentru a încăca legea, iar faptele comise sunt extrem de grave. Regret faptele comise. Îmi pare rău pentru familie sublinierei copii, pentru ce i-am expus la sublinierea ceva, a spus Cristian Burcea. Borcea a mai făcut o încercare de a ieși sub liniere-i mai devreme din închisoare, Însă în octombrie 2017 Tribunalul Ilfov a respins cererea de eliberare condiționat. În martie 2014 Cristian Borcea a fost condamnat la șase ani subliniere i patru luni închisoare în dosarul transferurilor, alturi de alci subliniere apte reprezentanții ai fotbalului românesc. Potrivit dna.